Γεια σας. Γεια σας, φίλια. Είμαι η Αγάπη. Είμαι ο Άγγελος. Εγώ είμαι ο Πάνος. Είμαι η Κρυσταλία. Και εγώ είμαι ο Κυριακός. Εγώ είμαι η Λίκη. Και εγώ είμαι ο Φίλιππος. Είμαι έτοιμο. Σας yeah. ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε. Ήστε είστε στην Άτρακτο, νομίζω το ξέρετε και πάμε για τη συνέντευξή μας. Να. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, όταν ήσασταν μικρός, τι σας άρεσε πιο πολύ να κάνετε. Να παίζω ποδόσφαιρο Α. και να φτιάχνω συναρμολογούμενα αεροπλανάκια. τα από μικρός θα γίνεται πρωθυπουργός. Mm, όχι. Καθόλου. Τι; mm. Μικρός ήθελα να γίνω τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπως. Ο οδηγός ε, τρένου, μετά πιλότος, μετά γιατρός. Και πρωθυπουργός... Ε, όταν, όταν θέλεις να ασχοληθείς με την πολιτική, δεν σκέφτεσαι ότι θα ασχοληθείς με την πολιτική για να γίνεις ε, πρωθυπουργός κατευθείαν, ξεκινάς από βουλευτής και όπου φτάσει. Όταν ήσταν μικρός. Σα έλειπε ο μπαμπάς σας όταν έφυγε για να κάνετε αυτά που κάνετε εσεί τώρα. <laughs> ναι, μου έλειπε πολύ. Γιατί ο μπαμπάς μου δούλευε πάρα πολύ όταν ήμουν ε, μικρό, Δεν τον έβλεπα πολύ. Mm. Αλλά πρέπει να σου πω ότι και το λίγο χρόνο που με έβλεπε ήταν ένας εξαιρετικός μπαμπάς. Οπότε, ναι, μου έλειπε πολύ όταν μεγαλώνω. Σαν παιδί, ε, είχατε ακούσει να λένε οι άλλοι κακά λόγια για τον μπαμπά σα λόγω των πολιτικών. Είχατε τσακωθεί ποτέ στο σχολείο για αυτό το θέμα. Βέβαια. Και είχα ακούσει να λένε άσχημα πράγματα και είχα τσακωθεί στο σχολείο. Mm. Και πρέπει να σου πω ότι όταν μεγάλωνα αισθανόμουν άσχημα όταν έλεγαν άσχημα πράγματα για τον πατέρα μου. Φαντάζομαι ότι και εσύ το ίδιο θα να. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά mm. ε, αισθάνονται τα ίδια πράγματα mm. να ακούνε να λένε κάτι άσχημο για τον παπά του. Απλά επειδή εμένα ο μπαμπά μου ήταν στην πολιτική και ήταν γνωστό πρόσωπο. Ήταν λογικό να προκαλεί τέτοιου είδου αντιδράσεις από άλλα παιδιά. Ξέρουμε ότι είχατε μεγάλα δυναμία στη μαμά σα. Τι θαυμάζετε όμως περισσότερο σε εκείνη. Εκτός από το ότι ήταν πολύ καλή μαγείρισα. Ήταν πολύ καλή μαγείρισα. Αλλά η μαμά μου, για να καταλάβεις, εγώ είχα τρεις μεγάλες αδερφές. Οπότε όταν γεννήθηκα εγώ που ήμουν το πρώτο και το μόνο αγόρι στην οικογένεια, ε, Κατάλαβε ότι η μαμά μου χάρηκε πάρα πολύ και είχαμε μια πολύ στενή σχέση. Ήταν ένα πάρα πολύ ζεστό και καλό άνθρωπο. Εσεί δεν είχατε κάνει πρώτα μια άλλη δουλειά πριν γίνετε πρωθυπουργό, σωστά. Πώ, βέβαια είχα κάνει. Αλλά κάνει, πια. Βέβαια, δούλευα για 10 χρόνια, δούλευα σε τράπεζα, δούλευα σε μια εταιρεία που έδινε σύμβουλε σε άλλε εταιρείε. Δούλευα 10 χρόνια πριν μπω στην πολιτική και πριν γίνω πρωθυπουργός, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάς, δεν ξεκινάει κανείς την πολιτική για να γίνει πρωθυπουργός. Όπως σου είπα, πρώτα εκλέχτηκα βουλευτής για αρκετά χρόνια, μετά έγινα ε, υπουργός και μετά έγινα πρωθυπουργός επειδή κέρδισε το κόμμα του οποίου είμαι επικεφαλής, η Νέα Δημοκρατία, ε, Εσύς, τι τελευταίε εκλογέ. Εσείς τι έχετε σπουδάσει. Εγώ έχω σπουδάσει ιστορία Πολιτικέ πολιτικές επιστήμες. Οι πολιτικές επιστήμες είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πολιτική mm. και έχω σπουδάσει επίσης αυτό ένα πτυχίο που λέγεται διοίκηση επιχειρήσεων. Mm. Πώς θα γίνεις δηλαδή ουσιαστικά ένας καλός μάνατζερ ή επιχειρηματίας. Διευκρίνεστε μου λίγο τι ακριβώς κάνετε ως πρωθυπουργός. Mm, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ως πρωθυπουργός η δουλειά μου λιγο τι ακριβως κανετε ως πρωθυπουργος αυτο ειναι μια πολυ καλη ερωτηση ως Πρωθυπουργό, η δουλεια μου ειναι να συντονίζω τους υπουργού και να παίρνουμε τις αποφάσεις για το μέλλον της χώρας. Δεν τις παίρνουμε μόνοι μας, διότι εκτός από την κυβέρνηση υπάρχει και η Βουλή. Άρα πρέπει να γράφουμε νόμους, οι νόμοι να πηγαίνουν στη Βουλή, να ψηφίζονται από την, τη Βουλή και μετά να μπορούν να εφαρμόζονται. Και βέβαια, εμείς είμαστε αυτοί που παίρνουμε τις σημαντικές αποφάσεις για το πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία και η οικονομία. Σε όλη αυτή την πολιτική καριέρα που έχετε κάνει, δεν είχατε πει ποτέ, ας πούμε, ότι δεν μπορώ, κουράστηκα, ότι θέλω να τα παρατήσω. <laughs> Νομίζω ότι όλοι το λένε αυτό. Όλοι έχουμε δύσκολες μέρες, όλοι έχουμε μέρες που λέμε δεν αντέχουμε, κουραστήκαμε. Δεν είχα σκεφτεί πότε να τα παρατήσω για να σου είμαι ειλικρινής, γιατί είμαι αρκετά αλλά σίγουρα ε, έχω περάσει κι εγώ στη δουλειά μου, ειδικά τον τελευταίο χρόνο με την πανδημία πολύ δύσκολες ε, μέρες όπου γυρνούσα σπίτι πολύ κουρασμένος, απογοητευμένος, στεναχωρημένος και έλεγα πω, πω, πώς θα τα βγάλουμε πέρα με όλα αυτά. Ποια ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρετε ω Πρωθυπουργός. Νομίζω η πιο δύσκολη απόφαση που πήρα ήταν όταν έπρεπε να τα κλείσουμε όλα για τον κορονοϊό. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο ναι. είναι να πρέπει να... Σταματήσουν στη χώρα να λειτουργούν mm. τα, τα καταστήματα, οι, οι, οι επιχειρήσει, να μείνει ο κόσμος στο σπίτι του. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρω. Νομίζετε πως οι Έλληνε τα έχουμε πάει καλά με το θέμα του κορονοϊού ή όχι τόσο. Εσύ, καλά. εσύ τι λες. Εγώ νομίζω πως τα έχουμε πάει καλά αρκεί να υπάρχουν κανόνε. Έτσι. Τα πήγαμε καλά επειδή υπήρχαν κανόνε ναι. και επειδή υπακούσαμε στου κανόνε. Ναι. Τα πήγαμε καλά βέβαια. Σε μια τέτοια μεγάλη κρίση, δυστυχώ υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που έχασαν τη ζωή του, και αυτό είναι κάτι που μα στεναχωρεί όλου πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι σαν χώρα τα πήγαμε καλά. Και τα πήγαμε καλά ακριβώ όπω είπε, επειδή τηρήσαμε του κανόνε. Γιατί του κανόνε του έβαλαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν καλύτερα τι έπρεπε να κάνουμε. Όχι εμεί οι πολιτικοί, αλλά οι ειδικοί, οι γιατροί, οι επιστήμονέ μα. Αυτοί μα έμαθαν πράγματα τα οποία και εμεί δεν ξέραμε πώ να. Κάνουμε τον ιό να μην μα ακουμπάει, να προστατευτούμε από τον ιό και επειδή σχεδόν όλοι πιστεύω ότι τηρήσαμε αυτού του κανόνε, γι' αυτό νομίζω ότι πήγαμε καλά. Αν είχατε μια υπερδύναμη παραδείγματο του Σούπερμαν, τι θα θέλετε να κάνετε με αυτήν. Θα ήθελα να μπορώ να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Όταν έχω να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα, αν είχα μια υπερδύναμη αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να σταματήσει η πανδημία τώρα. Να έχουμε, πούμε, κάποιο μαγικό φάρμακο. Ένα... Κάτσα φίλτρο. Ναι, ή ένα, τι να σου πω, σκέψου, ένα σπρέι, σαν και αυτά που βάζουμε στη μύτη μας, όταν έχουμε συνάχη, για σκέψου τι ωραίο θα ήταν, και να βάζαμε ένα απλό σπρέι και αν είχαμε αρρωστήσει από την πανδημία αν είχαμε κολλήσει τον κορονοϊό, να ξεφανιζόταν. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο να το είχαμε. Σπρέι, τα έχω δει σε διαφημίσει. Ναι, αλλά δυστυχώς δεν δουλεύουν για τον κορονοϊό, δουλεύουν μόνο για τον συν αλλά τέτοιο σπρέι. Αν είχαμε ένα τέτοιο σπρέι για την πανδημία, θα ήταν πολύ ωραία. Ναι, αλλά τα εμβόλια δεν είναι σαν και αυτό το σπρέι που λέτε. Ακριβώς. Έχεις πολύ δίκιο. Ε, Άρα έχετε την υπερδύναμη αυτή. Δεν την έχουμε την αποκτήσει από όλοι μαζί. Αλλά για να την έχουμε αυτή την υπερδύναμη, πρέπει όλοι να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο. Γιατί αν κάποιοι δεν το κάνουν, για να αρκετοί δεν το κάνουν, έχουμε πρόβλημα. Και ξέρεις ότι τώρα πια στην, ε, ε, πούμε στην Αμερική έχουν δώσει άδεια να κάνουν και τα παιδιά το εμβόλιο. Εσεί εξάλλου έχετε κάνει αρκετά εμβόλια, τα κάνατε όταν ήσασταν πολύ μικροί, για μια σειρά από που δεν υπάρχουν πια. Ξέρει ότι κάποτε υπήρχαν αρρώστιε που τώρα έχουν εξαφανιστεί, που δεν τι ξέρουμε καν και εξαφανίστηκαν επειδή βρέθηκαν τα εμβόλια. Η μαμά μου, α πούμε, την οποία όπω με ρώτησε, αγαπούσα, αγαπούσα πάρα πολύ, είχε αρρωστήσει από μια αρρώστια που λέγεται πολύ ημυελίτιδα. Η οποία δεν είναι γνωστή πια, έχει σχεδόν εξαφανιστεί, η οποία μπορεί να σα αφήσει τελείω παράλληλα. Και όταν η μαμά μου αρρώστησε, δεν υπήρχαν τα εμβόλια. Όταν ανακαλύφθηκαν όμω τα εμβόλια, πριν από 70 χρόνια, και εμβολιαστήκαμε όλοι πια, η αρρώστια εξαφανίστηκε. Έτσι θα εξαφανιστεί και ο COVID, αν όλοι εμβολιαστούμε. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε να ο κορονοϊός τελειώσει, Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να κάνω. Θα ήταν να πάρω την, την οικογένειά μου και να κάνω ένα ωραίο, χαλαρό ταξίδι. Να κάνω ένα ταξίδι, δηλαδή να πάω κάπου στην Ελλάδα, αλλά χωρί χωρίς μάσκες, ε, χωρί ε, περιορισμού. Και βέβαια θα χαρώ πάρα πολύ επίση όταν ε, ξαναπαίξω μπάσκετ με του φίλου μου. Ωραία ιδέα. Γιατί μπάσκετ δεν μπορούμε ακόμα να παίξουμε, γιατί επειδή το μπάσκετ είναι κλειστό, ακόμα δεν τα έχουμε αφήσει αυτά ελεύθερα. Θα χαρώ πολύ να πάω να παίξω μπάσκετ με του φίλου μου. Ωραία, αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα. Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανε. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανα. Yeah. Ε, καταρχάς θα έργανα ένα πολύ μεγάλο party. Ένα party αυτό, μάλιστα. Ένα yeah. πολύ μεγάλο party. Με μουσική και όλα, έτσι, ναι. Yeah. Είπε... Yeah. Δεν ξέρω τώρα που θα πήγαινα να το κάνω. Αλλά θα έργανα ένα μεγάλο party και πολύ ωραίο. Τέλεια. Επίσης θα έκαιγα μερικές από τις μάσκες. Α, κι αυτό, μάλιστα. Τες έκαιγα κανονικά. Δε, δεν... Τις έχ ναι. Δεν τα ξεκρατούσα μία-δυο μάσκα. Ε, όχι, μάσεις. πρέπει να κρατήσει yeah. κάποιε Για σουβενίρ, yeah. για ενθύμιο. Yeah. Μία-δυο για ενθύμιο και άλλη μία αν χρειαστεί ξανά. Ε, αυτό το πες είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Διότι μπορεί να τις ξανά yeah. Ελπίζουμε όχι. Yeah. Αλλά σκέψου ότι κάποια στιγμή μπορεί να σκεφτούμε και μετά τον κορονοϊό, ότι καλό είναι να έχουμε και καμία μάσκα. Όχι yeah. για να τη φοράμε κάθε μέρα. Αλλά ας πούμε, αν πάμε σε ένα νοσοκομείο. Να κάνουμε μια επίσκεψη. Ναι, τότε... Δεν θα φορούσαμε μια μάσκα, δεν θα αισθανόμασταν εμεί πιο, πιο ασφαλείς. Ή δεν... πολλοί κόσμοι μπορεί να αισθάνονται ασφαλείς να φοράει τη μάσκα, άμα μπει, παραδείγματο χάρη, σε ένα ταξί ή στο... στο λεωφορείο να το κάνει. Γιατί η μάσκα δεν μα προστατεύει μόνο από τον κορονοϊό. Μα προστατεύει και από τη γρήπη, μα προστατεύει και από το απλό ε, κρύωμα. Mm -hmm. Και μπορεί τον επόμενο χειμώνα, παρότι ελπίζουμε η μάσκα να μην είναι υποχρεωτική, να θέλει να έχει και καμία στην άκρη, mm -hmm. να τη φοράς, όποτε εσύ κρίνει ότι είναι σωστό. Υπάρχει κάτι που φοβάστε. Αν υπάρχει κάτι που φοβάμαι, βέβαια. Όλοι δεν φοβόμαστε κάτι. Ναι. Νομίζω ότι όλοι αυτό το οποίο φοβόμαστε είναι μη να αρρωστήσουμε. Τώρα με τον κορονοϊό, ας πούμε, όλοι νομίζω ότι φοβόμαστε κάπως στον κορονοϊό. Και νομίζω ότι φοβάμαι όχι μόνο τι θα συμβεί σε μένα, πάντα φοβόμαστε τι θα συμβεί στους ανθρώπους που αγαπάμε. Ή πούμε, συμβεί κάτι στα... στα παιδιά μας. Εμείς συμβεί κάτι στην... στη γ σας ζητούσαμε να χαρακτηρίσετε τη σύζυγό με τρεις λέξεις. Ποιες θα ήταν αυτές. Όχ, τώρα πρέπει να... πρέπει να προσέχω τώρα τι θα, τι θα πω. Λοιπόν, πρώτα, είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Με στηρίζει πάρα πολύ, είναι πολύ υποστηρικτική και είναι και πολύ πεισματάρα. Σαν και εσά. Κι εγώ με πεισματάρισα. Και εγώ με πεισματάριση πολύ. Ça είπατε πριν. Και πείτε μου, τι ώρα τελειώνετε τη δουλειά σας και γυρνάτε σπίτι. Αναλόγως, ε, εάν είναι μία συνηθισμένη μέρα, θα γυρίσω στο σπίτι μεταξύ 8 και 9. Αλλά πολλές μέρες μπορεί να έχω υποχρεώσεις το βράδυ, μπορεί να πρέπει να έχω να δώσω μία ομιλία ή να πρέπει να υποδεθώ κάποιον ξένο πρωθυπουργό ή πρόεδρο, ο θα έρθει στην... Ελλάδα ή μερικέ φορέ, όταν πηγαίνω με ταξίδια στο εξωτερικό, μπορεί να πρέπει να γυρίσω πολύ αργά το βράδυ. Αλλά συνήθω θα γυρίσω στο σπίτι μεταξύ 8 και 9 το βράδυ. Ποια είναι η σχέση σα με τα αθλήματα, σα αρέσουν τα σπορ, Μου αρέσουν πολλά σπορ. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο, μου αρέσει το μπάσκετ, μου αρέσει το τένννη, μου αρέσει το περπάτημα, το ποδήλατο, το σκι. Είναι η εκτόνωσή μου, τα σπορ. Πες και εγώ τέννη. Α, ωραία, και εσένα, ποιο είναι ο αγαπημένο του τένισα. Ε, είναι ο. ο Τσιπά και η Σάκαρη. Ναι. Τσιπά. Σα προκαλώ μια μέρα να παίξει μετέννη, να βάλουμε στοίχημα να δούμε ποιο θα κερδίσει. Ε, πρέπει να είσαι πολύ καλό. Ε, παιδιά, παιδιά, μπαμπά μου. Μάλλον έχει πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Και αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Γιατί το τέννη δεν είναι μόνο τεχνική, είναι να το πιστεύει κιόλας στο μυαλό. Ακριβώ. Βλέπετε τηλεόραση. Και αν βλέπετε, τι βλέπετε. Βλέπω τηλεόραση όταν γυρίζω το βράδυ στο σπίτι και θέλω να χαλαρώσω. Βλέπω ή αθλητικά, που με ξεκουράζουν και με χαλαρώνουν, ή μπορεί να δω κάποια σύριαλ στο Netflix. Και εγώ βλέπω αθλητικά, ποδόσφαιρο βασικά, όλοι αθλητικά. Ε, παίζω ποδόσφαιρο, βλέπω ποδόσφαιρο. Ναι, και εγώ, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό... βλέπω και ποδόσφαιρο και μ' αρέσει και το μπάσκετ, ειδικά τώρα βλέπω πολύ αμερικανικό μπάσκετ. NBA. NBA. Mm. Είμαι φαν του Γιάννη, μεγάλος. Τ Τώρα ήρθε η ώρα για ένα small game. Αλλά να απαντήσετε γρήγορα. Εντάξει, είμαι έτοιμος. Είστε έτοιμος. Έτοιμος, Άναι, έτοιμος. Για να Ωραία. δούμε. Αφάνει. Λοιπόν, το αγαπημένο μου φαγητό είναι. Ντολμαδάκια. Το προτέρημά μου είναι. Είμαι πολύ μεθοδικός και οργανωμένος. Το ελάτωμά μου είναι. Μερικές φορές δεν έχω πολύ υπομονή. Δεν αποχωρίζομαι ποτέ μα ποτέ στον μικρό σταυρό που φοράω. Μπορεί να με βγάλει απ' τα ρούχα μου. Mm. Άνθρωποι που επιμένουν να κάνουν συνέχεια το ίδιο λάθος. <laughs> Αν δεν ήσασταν προηθυπουργός, θα ήσασταν... Τι θα ήθελα να ήμουν, ή τι θα ήμουν. Ε, τι θα θέλατε. Νομίζω ότι θα ήθελα να διδάσκω σε ένα πανεπιστήμιο. Να ήμουν καθηγητής πανεπιστήμιου. Και τι θα ήσασταν θα Ήμουνα ίσως αυτό το οποίο έκανα πριν. Θα δούλευα, μια, θα να στέλεχος σε μία τράπεζα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. <laughs> Πρέπει να σας πω ότι ήταν καταπληκτική εμπειρία μου. Οι ερωτήσεις σα ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ διαφορετικές. Ευχαριστούμε. Και θέλω, Ευχαριστούμε. Και θέλω, Ευχαριστούμε. Να, και θέλω και, και όχι μόνο οι δυο αλλά και όλα τα παιδιά να τη συνεχίσετε ε, αυτήν την ε, ε, ωραία προσπάθεια. Διότι μέσα από τις ερωτήσεις πιστεύω ότι μαθαίνετε και πράγματα για τον εαυτό σας. Ναι. Αμέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την πολύ ωραία ευκαιρία να σας μιλήσω και να σας απαντήσω. Και να παίξουμε και ένα μικρό παιχνίδι. Και να παίξουμε και το παιχνιδάκι μας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ παιδεύτε. σας ευχαριστώ.